دوستان عزیز و امیدوارم <تصفيق> امیدوارم هر جای دنیا تشریف دارید دلی شاد مغز و تنی سالم داشته باشد امروز جلسه هفتگی به اصطلاح سران احزاب مقیم در پارلمان ترکیه برگزار شد و حزب جهپ جمهوریت هالک پارتسی رهبر جهپ جهپه صحبتهایی کرد که قابل است. رهبر حزب مخالف بزرگترین حزب مخالف اردوغان در پارلمان ترکیه با اشاره به نزدیک شدن انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعلام کرد که جانش در خطره و خطر احتمال خطر ترور بسیار بالاست برایش. همچنین احزاب دیگه که در ترکیه هستند تقریبا به همین منوال صحبت کردن و از طرف دیگه قتل سیاسی مدتی هست در ترکیه داره اتفاق میفته. انتخابات ترکیه احتمالا در بهار امسال برگزار میشه و اردوغان بعد از بیش از 20 سال که حکومت رو در دست داره برای اولین بار به اسطلاح با اتحاد نیروهای مخالف خودش رو روست و احتمال شکست انتخاباتی براش بسیار بالاست اگر این اتفاق بیفته و انتخابات رو به بازه مطمئنن های فساد مالی و پرونده های بیشمار امنیتی براش باز خواهد شد و احتمال اینکه در دادگاه ها محکوم بشه و به زندان بیفته بسیار بالاست نزدیکان اردوغان هم همین حالت رو دارند و احتمال خیلی زیاد امکان زندانی شدنشون وجود داره به همین دلیل نیروهای طرفدار اردوغان و خود اردوغان احتمال زیاد قدرت رو به صورت مسالمتا میس تحویل نیروهای مخالف نخواهند داد پس این سه ماه سه چهار ماه بسیار سختی خواهد بود و احتمال اینکه در این انتخابات یا پیش از این انتخابات به اصطلاح درگیری پیش بیاد و هوا و فضای سیاسی ترکیه به سمت رادیکالیزم پیش بره بسیار بالاست. امیدوارم که این اتفاق نیفته ولی همونطور که من در ویدیوی قبلم هم بحث کردم و چند سال پیش هم وقتی ویدیو گذاشتم پیش بینی این رو کردم که در سال 2023 اتفاقات بزرگی در ترکیه اتفاق خواهد افتاد و این اتفاقات احتمالا تأثیر جرفی بر جوپلیتیک منطقه خاورمیانه خواهد داشت و احتمالاً تأثیرات بسیار جرفی بر جغرافیه سیاسی کردستان خواهد داشت. بسیار نزدیک است و احتمال اینکه این اتفاقات پیش بیاد بسیار بالاست. رهبر حزب مخالف ترکیه امروز در پارلمان با اشاره به نیروهای به مسلحی که به اصطلاح ارتش مزد بگیر یا نیروهای مزد بگیری که در ترکیه وجود دارند رو بهش اشاره کرد به نام سادات که من در مورد این هم قبلا برنامه ای داشتم و صحبت کردم در موردش و با اشاره به تبلیغاتی که تبلیغات هشت ثانیهی که سادات به در مصاحبه هفته گذشته رئیس حزب مخالف در تلویزیون که داشت یک تبلیغات هشت ثانیهی رو زیر صحبت های آقای قلشتر رو پخش کردند که این هشت ثانیه به اصطلاح اشاره داشت به فعالیت نظامی و تقریبا تهدیدی عنوان شد برای رهبر حزب مخالف امروز با اشاره به این اتفاقی که افتاده بود اشاره کرد که شماها میخوایید من بترسم قبلش با من تماس گرفتید که دست از سرتون بردارم ولی طبق تمام به اصطلاح تحقیقاتی که صورت گرفته 415 میلیارد دلار سو استفاده شده و من به اگر زنده بمانم این به عنوان یک به یک چطور بهتون بگم کابوسی خواهم شد بر روی سر شما و اگر هم زنده نماندم از وصیت میکنم که شماها ها اعضای حزب جمهوری این موضوع رو دنبال بکنید و کابوسی بشید برای کسانی که به بیت المال دست درازی کردن به این صحبت صحبت بسیار احساسی بود که نشان میده که جناب آقای کریستارولی به این نتیجه رسیده که تهدیداتی که داره صورت میگیره می تهدیدات ریشه‌ای هستش و تهدیدات واقعی هستش و احتمال رادیکال شدن فضای سیاسی در ترکیه بسیار بالاست امیدوارم که فضای سیاسی ترکیه اگر رادیکال همیشه هم تاثیر آسیب کمتری به مردم عادی برسونه ولی متاسفانه در چند روز گذشته باز هم مسئله اختلافات سیاسی و حساب های سیاسی در ترکیه بالا بوده و به چندین نفر از فعالان سیاسی حمله شده یا یعنی اینکه به اصطلاح به امبالشون آسیب رسیده <تص> در ماه گذشته هم اتفاقی افتاد و یکی از به اصطلاح کسانی که در حزب ملیت ترکیه حزب تقریبا رادیکال ترک، پان ترکیه ترکیه عضو شو به اصطلاح مسئول جوانان این شاخه جوانان این حزب بود ترور شد و این ترور فضای سیاسی ترکیه رو متشنش کرد بالاخره نزدیک شدن به انتخابات باعث میشه که احتمال زیاد این اتفاقات در ترکیه بیفته و این اتفاقات بیشتر بشه در ترکیه و بیشتر شدن این اتفاقات باعث میشه که فضای سیاسی ترکیه رادیکال تر بشه نزدیک شدنمون به انتخابات رادیکالیزم رو در ترکیه بیشتر خواهد کرد و احتمال زیاد مسئله حزب کردی هدپه هم فضا رو رادیکال خواهد کرد چرا که حزب هدپه از روی حساب بانکیش دست گذاشته شده و احتمال اینکه غیرقانونی اعلام بشه هستش و اگر این اتفاق بیفته وضعیت رو یک مقدار پیچیده در خواهد گرد. اخبار ترکیه رو دوست دارم که تقریب بکنید من هم می میکنم ولی اگر دیدگاه ما به تاثیرات تأثیرات جیوپولیتیکی که همسایگان ایران بر ایران خواهند داشت رو بخواید بررسی بکنید ترکیه یکی از تاثیرگذارترین به همسایگان ایران هست از قدیم هم همه هم شکل بوده و تأثیرات بسیار مهمی رو در سیاست ایران پیاده خواهد کرد آنچنان که ایران تأثیرات بسیار بزرگی رو در سیاست ترکیه پیاده خواهد کرد شعار زن زندگی آزادی یکی از شعارهایی هستش که هدپه در تمام جلسات پارلمانی خودش و تمام میتینک های خودش بهش اشاره میکنه و نشون میده که تأثیر فضای سیاسی ایران بر ترکیه بسیار بالاست و همچنین تأثیر فضای سیاسی ترکیه در ایران بالا خواهد بود امیدوارم که این تغییر تحولات با کمترین خوشونت اتفاق بیفته ولی احتمال خوشونت در این برنامه ها بالاست امیدوارم که کمترین زیان رو به هموطنان و همشهری ها برسونه با امید بیدار شما در خواهر میانه